Besescu, show după ce PSD-a anunțat un miting guria, cum îi spui sociei, mei femeie, hai să mergem în strad, ce ne-a chemat Dragnea. Postul preedinte Traian Besescu este de părere că anuncul conducerii PSD privind organizarea unui meeting de amploare pentru susținerea familiei reprezintă o demagogie, având în vedere că 90 dintre români sunt familii sub din. demagogie, un milion de oameni în strad pentru familie. Ei, Dragnea, 90 suntem familii subliniere care cu o nevast, care cu două la viața lui, care cu cinci, dar te familii normale, cu bărbat sublinierei femeie. Pentru cei trebuie un milion de oameni. E ridicol, subliniere nu au idei, a declarat Traian Vesescu, luni, la B1 TV. Liderul PMP crede ce oamenii nu vor ieși sub la un astfel de meeting, pentru ce în sub i dau seama. Gândiți-vă cum îi spui sociei, mei femeie, hai să mergem în strad, ce ne-a chemat dragnea să apreme familia. Pei, îi de femeia cu tigaia în cap. Spune, nu e subliniere tisenetos. Dacă vrei să militezi pentru familie, dum, omule, la teatru, dum până la abra subliniere ov, dum, subliniere tiu eu, să facem un weekend împreună, decât în strad, a mai spus Besescu. Partidul Social-Democrat va organiza luna viitoare un miting de amploare în București. A anuncat presubliniere din Tele PSD, Liviu Dragnea, luni, la finalul subliniere din cei Comitetului Executiv Național al Partidului.